لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَا أي أيوة الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلِّيْكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ لَا تُلِّيْكُمْ They <laughs> call